الظروف الصعبة اللي بتضرب قلوبنا كل فترة ما لازم نخليها ابدا تربح، ممنوع تتحكم فينا او تكسرنا او تاخذنا لمطارح نصير فيها ضعاف ومهزومين، لازم نخلي الوجع يقوينا والصدمة تزيد مناعتنا وكل جرح بيعلم فينا يكون تذكار لقلنا انه بعدنا صامدين ورح نضل وما في شيء بهالدنيا ممكن يمنعنا نحقق الحلم اللي خلقنا كرماله، دايما قوايا دايما منتصرين ودايما الله